اللهم بنا الشيطان اللجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد ثم لا تسالون يومئذ عن النائم آمن بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابي ایک صاحب نے پوچھا میرے سے سوال کیا کہ یہ جو عورت مارچ کے حوالے سے ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں روڈ پر نکلتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی تھی اب دوبارہ بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ عورت جو ہے یہ باہر نکلنے کا نام نہیں عورت گھر میں چار دیواری کے اندر رہنے کا نام ہے اب میری یہ بات جو ہے کافی ساری میری بہنوں کو میری ماؤں کو بری لگے گی کہ ہمیں چار دیواری میں کیوں بند کیا جاتا ہے اور یہ جو نعرہ پچھلے دنوں عورت مارچ پہ لگا کہ میرا جسم میری مرضی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہم جیسے مرد باہر نکلتا ہے ویسے ہم بھی باہر نکل سکتی ہیں ویسے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہے جیسے مرد معاشرے کا حصہ ہے تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسے مرد معاشرے کا حصہ ہے عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کو سدھارنے میں معاشرے کو معاشرے کو سدھارنے میں جتنا ایک عورت کا ہاتھ ہے اتنا مرد کا نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے اور سب سے پہلی درسگاہ اور تربیت وہ عورت نے کرنی ہے اور ایک ماں نے کرنی ہے اب یہ جو عورتیں کہتی گئیں ہمارا جسم ہماری مرضی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میں جو مرضی کروں تو میرا صرف اور صرف یہ سوال ہے ان میری بہنوں سے ان میری ماؤں سے جو یہ کہتی گئی کہ میرا جسم میری مرضی کا ہے تو بھائی جب ہمارا جسم ہے ہی نہیں تو پھر ہماری مرضی کیسے چلے گئی اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے چلو آپ اپنے جسم پہ اپنی مرضی کر کے دکھائیں مثلا کہ آپ کا جسم ہے اور آپ جس میں اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے تو آپ موت کو روک کے دکھائیں آپ اپنے جسم کے اندر جو چیز ہے اس کو روک کے دکھائیں یا آپ کو جب رفع حاجت آئے جب آپ بیت الخلا جائیں تو وہاں پر آپ اس کو روک کے دکھائیں آپ کو بھوک لگے آپ بھوک کو روک کے دکھائیں آپ کو موت آئے تو آپ موت کو روک کے دکھائیں یا آپ کو زخم کی وجہ سے کوئی درد آئے تو آپ اس درد کو روک کے دکھائیں یا آپ, آپ اپنے جسم پر کوئی بھی مرضی کر کے دکھائیں آپ نہیں کر سکتے تو جب ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہے ہی نہیں تو پھر ہم یہ نعرہ کس لیے لگا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور پھر آپ کا سوال ہوگا تو ہم نے تو یہ سوال کیا کہ ہمیں ہماری مرضی سے چلنے دیا جائے تو آپ کی مرضی کے مطابق قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے سنت نبوی نے تعلیمات نبوی نے اور امہات المومنین کی زندگیوں نے جو آپ کو زندگی گزارنے کا طرز عمل دیا گیا اس سے بڑھ کر میں یہ سوچتا ہوں میں یہ مانتا ہوں میرا ایمان ہے کہ عورت کے لیے اور کوئی پاکیزہ زندگی کا طرز عمل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام جو مرتبہ دیا گیا یہ عورت نہیں جانتی یہ آج جو عورت باہر نکل کر روڈوں پر اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے جو اس کا حق نہیں ہے عورت کا کام نہیں ہے کہ روڈ پر نکلے اور اب اس طرح کے نعرے بازیاں لگائے یہ عورت اپنے مقام کو سمجھے اپنے مرتبے کو سمجھے کہ اسلام نے اس عورت کو کیا دیا آج یہ عورت جو اسلام سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہی ہے میں ان ماؤں بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ یہ نعرہ ختم کریں خدارہ یہ سوچ بدلیں خدارہ اپنے اندر کا یہ جو آپ کے اندر یہ جو شیطانی خیالات ڈالے گئے ان کو نکالیں اسلام نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اس اسلام سے ہی آزادی مانگنا چاہ رہی ہیں جس اسلام نے یہ بتایا کہ یہ عورت ہے یہ ماں ہے اس کے قدم تلے تیری جنت ہے عورت کا مرتبہ اور مقام جس اسلام نے بتایا میری ماں بہنیں اس اسلام سے آزادی چاہتی ہے عورت عورت عورت وہ چیز ہے عورت کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ صلاحت والل نے ارشاد فرمایا کہ اے باری تعلیم دعائیں کی کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما مطلب جس ہستی کے بارے میں آقا کریم علیہ صلاح دعا فرما رہے ہو اور اسلام کو جس ہستی کے ساتھ عزت ملی ہو وہ ہستی مسلمان کیسے ہو رہی ہے اس کو دین کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی انہوں نے ایک عورت ایک بہن ان کے منہ سے قرآن مجید سنا ہے اور اس قرآن مجید کی تاثیر یہ تھی اس عورت کی اس بہن کی آواز میں تاثیر یہ تھی کہ امیر المومنین بنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورت کا یہ مقام ہے عورت کا یہ مرتبہ ہے عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی جب ہم اسلام کے ساتھ ہی بغاوت کرنے لگ جائیں جب اسلام نے ہمیں اتنا مرتبہ اور مقام دیا تو ہم اس کے احسانات بھول کے پھر اسی کے ساتھ اسی کے خلاف بغاوت شروع کر دیں یہ جو ہے نا بڑا ہی سنگین معاملہ ہے اور سوچنے والی بات ہے میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اس چیز سے بچ جائیں یہ دشمنان اسلام کا بہت بڑا پروپیگنڈا تھا ہمارے خلاف جس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ روڈ پر نکل آئی میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں اور میں مذمت کرتا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو اور اس کام کو روکا جائے عورت کا کام یہ بنتا ہے عورت اپنے گھر میں رہے عورت کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے عزت کو محفوظ رکھے عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے اپنے گھر کو جنت بنائے